لا تعاتب من هان عيشه من دنس شات سمعه لا تعاتب من قال إنك ليس مثله أو إن أصلك ليس أصله لا تعاتب أي جاحد قبل أن يقال عنك قيل عنه مثل ما قد قيل قال إن أساء القول عني ليس مني من أساء الظن عني لا تعاتب من يتق الله يعاتب لا تعاد غير هذا الكل راس